Mondd el nekem a zsirávcsúzdát, most Ártika! Mm. Felmászom! Felmászom! Két temét megasszom! Megjártam egy zsirágot! Megjártam egy zsirágot! a világot. a, világot. a világot Játsszul velem, kedves, fölé a szájámért, értem, a sztiket, mutatok. Szászús, hogy miért értünk, hogy azért értünk, meg! azért értünk, hogy azért értünk, hogy azért értünk, hogy azért értünk,